මේ වෙනකොට අපි විසුද්ධි මාර්ගයේ පස්වෙනි විසුද්ධිය පිළිබඳව තමයි දිගහැරීම. අද සතෙන් ආරම්භ කළා. මග්ගමග්ඥාන දර්ශන විසුද්ධියහා ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන දැන් අපි එකට සම්බන්ධ කරමු. ධර්මයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගැඹුරුයි. ඉතින් දැන් අපි යන්නේ. ඉතින් දැන් දීර්ග කාලයක් පුරාවට මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා ඒ පිළිබඳව මනාවබෝධය දැන් හොඳට වැඩිලා නම් ඒ පිළිබඳව ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වුණා නම් දැන් මේ අධකරන දේශනාව ඔය ගන්නට මෙතනදීම වැට히වි. ඒක එහෙම madde උනොත්, වෙන දවසකට අහලා ඒක පොත්වල හරිය ලියාගෙන නැවත නැවත මෙනෙහි කරන්න, නැවත නැවත කරන්න නැවත නැවත විදර්ශනා කරන්න දැන් මේ දේශනා කරන්නේ සුද්ධ විදර්ශනා විදර්ශනා ප්‍රඥාව හැරමෙලෝ කී මේ සංසාරෙන් ඈතර වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ විදර්ශනා නොනින්ම තමයි මේ සංසාරයෙන් යම් කිසි කෙනෙක් නික්ම ගියානම් විදර්ශනා ප්‍රඥාවයි එනිසා විදර්ශනාව තමයි සියලු දුක්ගිනි නිමා කරන්නට උපකාර කරන්නේ අපි ගිය සතියේ කතා කළා කරුණු තුනක් අරගෙන මේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ කරුණු තුනම විශ්ේ ක්‍රියාත්මක වෙන කරුණු තුනක් ඒ තමයි ආශ්‍රව හා උපාදාන ආශ්‍රවහ උපාදාන්නේට ප්‍රත්‍ය වේ නිස්පර්ශයයි කියන કારણે මේ කරුණ තුන බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙට එකතු කළ දේශනා කරනවා. දේශනා කරන මහණෙනි මනාව දැනගත යුතු ධර්මතා තුනක් තියෙනවා. මනාව දැනගත යුතු ධර්මතා තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආස්රවහා upādāṇayaට හේතු වෙන ස්පර්ශය. ආස්රව දැනගන්න ඕනේ, upādāṇaya ඒ ධර්මතා දෙකට ප්‍රත්‍ය වේන ස්පර්ශය දැනගන්න දැන් අත්ත මෙච්චරකල් අහලා තියෙනවා ආශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්‍ය අවිද්‍යාවයි කියලා. එහෙම නේද? අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍ය ආශ්‍රවයි කියලා. දැන් මේ කර්ණ තුනේදී බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආශ්‍රවහා උපාදානයන්ට ප්‍රත්‍ය ස්පර්ශයයි. අපි බලමු ඒක විග්‍රහ කරලා. ඒක හරිද කියලා. පුළුවන්ද කියලා. දැන් හැබැයි මේ වෙනකොට අපි උද්‍යව්‍යා ඥානිය ගැන දීර්ඝව කතා කළා. උදේ znaj acknow�� warrior ropolitan ramient unint Kwangое  uhm intense [♪ riblyliches呢ole directional Qiuên誌 ℓ PEAK weile Looking advertisements nies 降 Mazk accelerated DOWN padding and 93 avanz, tackling pool y alors l 轟 cœur schlim%, mesures lapt여, 정이 an thous progressively最 sickness 1 දෙක නිසා සිට කර්ණ තුන එකතු කරන ස්පර්ශය ස්පර්ශයෙන් නිසා විඳීම කියන කර්ණ තුන. ඒක හොඳට අහලා තියෙනවා. දිට්ඨි විසුද්ධියේදී, කාංකා විතරණ විසුද්ධියේදී, මග්ගමග්ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේදී උඩට අහලා තියෙනවා. ඉත ගන්නවා මේ ආශ්‍රවයන් කනට කැමති මොකද ඒකෙන් අහන්න දෙපැයි. ඒක නැතුණ තහන්න බෑනේ. බාහිර ශබ්දයකට කැමති. කැමැති කියන්නේ කාම ආශ්‍රව කියන්නේ ඇලෙනවා හරිනේ ඔය දෙකටම කැමැත්තෙන් ඇලෙනවානේ ඒ දෙක නිසා උපදින සිතටත් කැමැත්තෙන් ඇලෙනවා ඒ කියන්නේ සෝත විඥානිතේ ඒ දෙක නිසානේ සිත ඒකටත් කැමැත්තෙන් ඇලෙනවා ඒ කර්ණ තුන එකතු වෙන තනදී ස්පර්ශයනේ ඒකටත් කැමතිනේ මොකද ස්පර්ශය නෝන ශබ්ද කැමති එහෙනම් ඒක කාම ස්පර්ශය නිසා විඳීමේ සිතක් තියෙනවා සෝත සම්පස්සජ වේදනා. එකට කැමති. ර කන සබ්ද එ දෙක නිසා සිත කරුණතු එකතු කරන පර්ය ස්පර්ශය නිසා විඳීමේ සිත පහටම කැමති කැමැත්පෙන් ඇලෙනවා. හරි හාමාශ්‍රව කාමාශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්ථය වෙන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්න ස්පර්ශය.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 ප්‍රතික්ෂේප කරනවා යමෙක් කියනවා නම් සබ්දයක් තියෙනවා කියලා මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා යමෙක් කියනවා නම් සබ්දයක් නැහැ කියලා මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා යමෙක් කියනවා නම් ඒ දෙක නිසා ඇති වෙන සිතක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා කියලා කියනවා නම් මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා යමෙක් කියනවා නම් ඒ කනයි සබ්දයයි නිසා හටගන්න සිතක් නැහැ කියලා මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා hydration එකතු කරන careg� genre කියනවා onnaise යමෙක් 阚 ashion � cease liters לל gasps� ldigt cushion ṣ� sont ଩� mals gedacht regain Prevention capacit restrial ksom rån andin Alberto constituency �多啊 sensational Champ ciliation metaphor Crowd еЩ 超 liken beit 漂白 mooth immen succeeds gymn� tatto Yao Alone Ooooh SPD réussi twent birl සම්මුතිය කනක් තියෙනවා. ශබ්දෙකුත් තියෙනවා. ඒ දෙක නිසා සිතකත් සම්මුතිය තියෙනවා. කර්ණතන එකතු කරන ස්පර්ශයකත් සම්මුතිය තියෙනවා. ඒ නිසා විදීමකත් සම්මුතිය තියෙනවා. ඒක දැන් දන්නවනේ. එමෙ තියෙනවනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවනේ යම්කිසි කෙනෙක් එමෙ හිතනවා කියලා ඒ හිතුවිල්ල වැරදි. එයි. නෑ කියන්නේ. ඒ තියෙන හින්දා ආදේතු පැෙට බේරස අぎ සුව්න් මේකට හ෉මන්නපú පොෙන සමූඩනුපින් climbed. අදිිඩ හ෉තින හෝමිි නියනින සෝත troop 보路 වpsilon ොසක ඇ MAND ද බෆන් මේ කනන් නැමැති සුද්ධාශ්‍රක කලාපේ ප්‍රවෘත්තිය පැවැත්ම ඇදගෙන යන්න කම්මචිත්ත 이르තු ආහාර කියන ධර්මතා හතර ප්‍රත්‍ය කියන එකක් දැන් හොඳට දන්නවනේ. ඒ ධර්මතා පහ නැත්තම් සෝතප්‍රසාද රූපයක් කොහො. තියනවද? නැතෙන්ද? එතකොට දැන් නැහැ කියනodes තියනවා කියනodes. TypeError දချင်းක්. වැරදි. කියනවා කිව්වොත් પરમાර්ථයට ගියාම නැත හරිනේ එතකොට එහෙනම් මේර කැමැති කාම ආශ්‍රවයක් හරිනේ ඒකට කැමැති උනේ ඒ සිත මෙතනට ස්පර්ශ උන නිසා නෙමෙයිද එතකොට ස්පර්ශ නිසා නෙමෙයි ආශ්‍රවය හටගත් ආ ස්පර්ශය නිසానෙමේ සිත में सोता प्रसाद रोपे ट कैमती? खाना ट कैमती? सोता द्वार ट क हैमती नहीं? आ, है दुआ। है दुआ नहीं हो, शितमए व Dan the end Twitter. में और शिता म में यसपारसह आ दुदगे? एदाधो गांज आसरेख तिब्बदे? यह प्या हए को में आसरेख, है यह में है आसरेख, आपक ආශ්‍රවයක් හැදුවා කියන්නේ හැදුවේ දුකක් ඇයි කනයිති දුකට සෝත ප්‍රසাদ රෝපයයිති දුකට එදන් තියෙන දුකේ පැවැත්ම ඇයි මේක තියෙනවා જાතියක් මේක තියෙනවා ජරාවක් මේක තියෙනවා ව්‍යාධියක් මේක තියෙනවා මරණයක් මේක තියෙනවා ශෝකය කන ගැටුවක් හැඬීමක් වැළපීමක් තියනවද ඒක අපි හැදුවේ මොකද්ද එතකොට දුක හරිද එතන ස්පර්ශ ප්‍රත්‍ය හැබැයි අපි මෙච්චර කාල කියලා දුන්නේ තවපැත්ත. මොකද මේ ආශ්‍රව අවිද්‍යාවට ප්‍රත්‍යයයි අවිද්‍යාව ආශ්‍රවවලට ප්‍රත්‍යයයි කියන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී පෙන්වන්නේ මොකද මේ අපි දැන් ක්‍රමක්‍රමෙන් ක්‍රමක්‍රමෙන් ගැඹුරට යන්නේ. දැන් අපට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිස්පදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේදී නවමහ විදර්ශනා කියලා විදර්ශනා ඥාන නවයක් අපි උපදවා ගන්න ඕනේ. උද්‍යව්‍ය බංග ඥාන බයතපටාන ඥාන ආධිනවානු දර්ශන ඥාන නිබ්බිදා ඥාන මුඤ්ඤිත කමඤ්ජතා ඥාන පටිසංකානු දර්ශන ඥාන සංස්කාර උපේක්ෂා ඥාන සත්‍යනුලෝම ඥාන මේ ඥාන 9 දැන් උපදවන්න ඕනේ අපි මොකද අපි දැන් ඒ ඥාන 9 උපදවන්න සුදුසු මානසිකත්වයක් තුල ඉන්නේ ඒ කියන්නේ අර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 තම හරියාකාරව අනුපස්සනා කළා නැහැ මෙනෙහි කළා නැහැ නැවත නැවත ඒක සිතට අනුගත කරගෙන නැහැ හරිනේ දැන් මේ කියන එක දැන් තේරෙනවා මොකද ක්‍රම ක්‍රමෙන් ගැඹුරට යන්නේ මොකද ඥාන මේවා අපට කලින් තිබෙන්නේ නැහැ මේ ඥාන ටික උපදවා නැතුව නිවන් බෑ මොකද තමයි සත්‍ය අවබෝධ කරලා දෙන්නේ සත්‍ය පෙන්වන්නේ ඥාණයට නුවණට බුද්ධියට එran අපි මේ ප්‍රතිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේදී අපි හදන්නේ බුද්ධිය ඥාණය නුවන විද්‍යාව විද්‍යාව මොකද අපි අවිද්‍යාව ඉන්නේ එනිසා අපි දැන් යන්න ඕනේ විද්‍යාවට එහෙනම් දැන් සෝත ප්‍රසාර රූපයක් නැ කිව්වේ අර කර්මයක් වර්තමානයේ කර්මය හා සිත සීත උස්න ආහාර පත්ත්‍ය නොවන තාක්කල් සෝත ප්‍රසාරු රූපයක් නැහැ. අපි හැදුවා. හැදුවේ. මේක කාම ආශ්‍රවයක්. කාම කියන්නේ කැමැති. කැමැත්තෙන් ඇලිලා ඉන්නේ මේකට. කන හැෙන්න නැති වෙනකොට කැමැති නැහැ. මේක හැමදාම ඇහෙන්න දෙපැයි ජීවත් ඉන්නකම්. එහෙනම් කැමැති. එතකොට කාම ආශ්‍රවයක්. එතකොට ආශ්‍රවයක් කියන්නේ ඇලෙනවා කියන්නේ. ආශ්‍රවයක් හැදුවා නම් සසර. දැන්comer. ඒකට මෙන්න මේ සෝත ප්‍රසාර රූපයේ තියෙන ඉපද බිඳින ධර්මතාවයක්. චිතක්ෂණ 17යි. චිතක්ෂණ 17ක් කියන්නේ ඇසිපිල්ලම් ගන්න තර කාලයේ ලක්ෂයකට බෙදුවත් ඊටත් වඩා කෙටි කාලයක්. කාලය තුල හටගෙන බිඳිනවද නැද්ද? ඇතිව නැති නැද්ද? ඇතිව නැති වෙනවා. ඒකකොට ඇලීමේ සිතට කොච්චර ආශය තියෙනවද? එකචිතක්ෂණේ. ඒතර එකචිතක්ෂණයක් තුළ මේ තිතක්ෂණ 17ක් තුළ හටගෙන බිඳෙන ධර්මතාවයක සිතක් හදනවා. ඒ සිතට කොච්චර ආශයද? එතන තියෙන උදේවැල් හටගන්නසනේ බිඳෙන වෙන බඟඥානයි. හටගන්නසනේ බඳීම දෙකීම බඟඥානයි.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 දෙවිල්ලක් ඇති කරනවා. ඒ මොකද්ද? මේක ඉස්සරහට දාලා මිහිරි ශබ්ද නැටි. මිහිරි ශබ්ද නැටි.දැන් මේ ඉන්ද්‍රියන් හයම කරන්නේ ඔක නේද? අසේ ඉස්සරහට දාලා අසන් රූප බලන්නේ. සිත පෙලන්නේ නැද්ද? සිත අන කරන්නේ නැද්ද? සිතට දෙවිල්ලක් එන්නේ නැද්ද? මේවා කාටයි තිබේද? මේ අසත් කනත් නාසය දිව ශරීරය සිතත් කියන මේ හයමයි ති මාරයට මාරයටයි ති ඒ මාරයටයි ති කියන්නේ මාරය තමයි සිතට අනුබල දෙන්නේ ඕක දාලා රූප බලන්නේ කියනවනේ අපි දන්නේ මාරය කිද කියන්නේ කියලා අපි දන්නේ සිතෙන් දනුන් දෙන බව විතරයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මායя ලැබිලා යහුවා ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන මායя සාරි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇසමගේ ඔයි කොම්බි තමයි. එකොම්බි. ඒ අර ඇස ඉස්සරහට දාලා ලස්සන රූප බලලා අපි ආශ්‍රව හදන තා කල් මායයටයිදී. නැද්ද? ඒකොටේ ඇලෙන සිතට ආවිස එක තිතක්ෂණයයි. මේ සෝත ප්‍රසාද රූපේට ඇසිකිතාක්ෂණේයි දික්ෂණ 17යි 17ක් තුල මේක ඉපදෙමිදෙනවා මේකට ඇලෙනසිත එකචිතාක්ෂණේයි හදනවා ආශ්‍රවයක් මාරය හිනාරය හදන්න හදන්න ඒකයි කියවටයි කියලා ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මාරය සානි භාග්‍යතුන කනත්මගේ ඔය කත්මේ තමයි ඒ කත්මේ තමයි ඒ තරක් නැවේ වානි භාගත නාසේ නාසත් මගේ ඔය කඒ ඔබේ තමයි ඇ ඒ ඉස්සරාට දහලා සුවන්ද ගණ්ඩ කියලා සිතට අනු බල දෙනවා සිතට කියනවා සිතට දැනුන් දෙනවා සිත කිය එතකට ආශ්‍රවයක් සිතට කැමති එතරක්කා මාශ්‍රවය නාසයටක් කැමති තන තාශ්‍රවයට පසේ කියනවා සානි භාගත නාසේ දදිවත් මගේ ඔය කත් है किना हैQue सारी रहत्म है है ओए कातन भीत आ है फैंके तरह कैसी तरह कि कि बागे तो ना ₹uits scriptures मैं कातो भीतम है गिवा मैर मार्य मे सचनध में शर्याराण दीवाटव में, में, में दीवाटव सारी ड करली सा यहां किसी सकते ने गिर मार्यえる आस्रवह चन्यद्� එහෙනම් කාටදයිදී? එහෙනම් මටයිද නැන්නේ. එහෙනම් මටයිද නැති නේ කිව්ව. එයි. එයාට ආශ්‍රව හදන්න බෑ. ආශ්‍රව ප්‍රහේන කළා තියෙන්නේ. සියලු ආශ්‍රවයන් ප්‍රහේන කළේ මුද්‍ර ජාන මාහ්සි. රතන් වංශි. පසේ එහෙනම් අපි ආශ්‍රව හදනවද? හදනවා. කොච්චර වෙලාවකට එක චිතක්ෂණයටයි. එතර චිතාක්ෂණයක් තුල ඉපද බින්දෙනවා කියන්නේ උදේ වෙන්නේ නැද්ද එතන බින්දෙනවා කියන්නේ භංගය අනබංග ඥානය හරි ඉතුරු ඥාන ටික අපි පස්සේ කතා කරනවා බය වෙන්න ඕනේ මේ දෙක දැකලා ඉස්සෙල්ලා ඇතිවෙන ඇතිවෙනවා ඇතිවෙනසනේ නැතිවෙනවා එතකොට එතන තියෙන අනිත්‍ය ලක්ෂණය අර නිරන්තරයෙන් පිළීම පීඩාව දෙවිල්ල දුක්ඛ ලක්ෂණය මේක ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව හදපු ඵලයක් ප්‍රත්‍යේ කියන්නේ ಉಪකාරය කොහමද ಉಪකාර වුනේ දැන් වර්තමානයේ අපි හොඳට දන්නවා පෙර කර්මයෙන් ප්‍රතිසන්ධිය ආරම්භුන්න ප්‍රතිසන්ධිය ආරම්භ වෙනකොට අස කනාසය දිව ශරීරය කියන මේ ධර්මතා පහේ රූප කලාප 30ක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි මේට කලින් අහුවා දන්නවා තේරෙනවා දක වස්තු දසක භව දස්සෙන එම නැත්තම් මවගේ ගර්භාෂය යුක්තානය ඇසකුත් නෑ කනකුත් නෑ නාසයකුත් නෑ දිවකුත්නය ශරීරයකුත් නෑ එතන තියෙන්නේ ගලාගෙන යන දියරයක් එක නෑන ඇස්කන්නාස දිවශරීර මොනක්ක අර විඤ්ඥානය සම්බන්ධ වෙනවත් එක්ක අර රූප කළපතිහ විකෘති කරීම හා පකෘති තිකිරීමේ සභාවයක් මේ පටන් ගත්ත මේ ක්‍රියාව දැන් ඒනං එක කර්මයන්නේ දර කර්මයට ආශිපච්චරයි එක චිතක්ෂණේ. එක චිතක්ෂණයක් තුල ඉපද බින්දෙනවා. හැබැයි ඒත් අපි හදනවා. හදනේ කොහොමද? ආශ්‍රවනිස. එහෙනම් වර්තමානයේ සෝත ප්‍රසාද රූපේට එතන ඉඳලා ජනක කර්මයෙන් ප්‍රතිසන්ධිය ආරඳුනු තැන ඉඳලා කර්මය උපකාර කරනවා නෙවෙයි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. මොකද චිතක්ෂණ 17ක් තුල ඒ හටගත් සියල රූපකලාපත් ඉපද බින්දිනවා ප්‍රතිසන්ද විඥාණයත් එක චතක්ෂණයක් තුළ ඉපද බින්දුරා එතන ඉවරයි නාම රූප දෙකේම ක්‍රියාව එතනින් ඉවරයි එතන රූපේ ක්‍රියාවට ඉදිරියට ගෙනියන්න කර්මයෙන් සහයෝගය දෙනවා උපස්තම්පක කර්මය ඒ කර්මය සහයෝගය දෙන ආකාරයට තමයි මේ සෝතප්‍රසාද රූපේ ප්‍රවෘත්තිය පැවැත්ම තියෙන්නේ දැන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් හොඳට සමහර කෙනෙකුට උපතීමේ නැහැ නේ සමහර කෙනෙකුට ටික දවසක් යනකොට හැන්නේ නැහැ සමහර කෙනෙකුට අවුරුදු 30 40ක් යනකොට හැන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ඒතකොට මේ කර්මෙන් නිරන්තරයෙන් කර්මයට ප්‍රත්‍ය වේනවා ඒතකොට ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව නෙමෙයිද මේ සෝත ප්‍රසාද රූපයෙන් නෙමෙති ඵලයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ තියෙන්නේ දැන් තේරෙනවාද ප්‍රත්‍යනා ඒක ප්‍රත්‍ය කියන උපකාරය තර උපකාරයට අනුව මේ ප්‍රවෘතිය එම නැත සෝත ප්‍රසද රූපී ප්‍රවෘතිය එපලය සෝත ප්‍රසද රූපී පලය තර අර කර්මය සහායෝගය දෙනා එක එතකොට ඒ කර්ම ප්‍රත්‍යය වීම නිසා ඒ ප්‍රත්‍යයට අනුරූපව නෙමෙයිද මේක ගණියන්නේ ඒකක් සිතේ ප්‍රවෘතිය තියෙන්න මොන නිමෙක ගණියන්නේ සත ප්‍රසද රූපී පැවැත්ම ගණියන්න සිතේ ප්‍රවෘත්ති ඕනමයි මොකද සිත නැවතුනා නම් ඒකත් නැවතුනවා අනිත් එක සීතු උෂ්ණ දෙක එයාත් ප්‍රත්‍ය වෙන ආකාරයටනේ දැන් අපි දන්නවා මේ සීතල පලාකටට ගියහම අගුල් වැටෙනවා කියලා අපි කියනවා හන්දිය නේ ඒどれ ඒ සීතු උෂ්ණ අනුවනේ නේද ඒකට ඒකේ ප්‍රවෘත්තිය තියෙනවා සීතු උෂ්ණ දෙක අනු අනිත් එක ආහාරය ආහාරයේ ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ යම් ආකාරයකටද ඒ ආකාරයට අනුයි ඒ ප්‍රවෘත්තිය එහෙම නැත්නම් ඵලය සත ප්‍රසාද රූපේ ඵලය එක ඵලය එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දැන් එතකොට ආත්ම දානත්මය ආත්මයක් يعني සදාකාලික ස්ථිර වෙනස් නොවන දෙයක්ක් තමයි මේ වශයෙන් පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් දැන් එතන එහෙම දෙයක් නැහැ ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නිවන් දැකීම සඳහා අපි પહેදිරිව කරා බුදුරජාණන්සේ પહેදිරි කළා දිලා තියනවා මග්ගම් මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියේ ඉඳලා ක්‍රති ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය දක්වාම අපි මෙනෙහි කළ යුතු වෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ස්වභාවයන්. දැන් ඒතොරේ ලක්ෂණ තුනම තියෙනවා දෙතන. තියෙනවා. හරි. ඒතොරේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුනම එතන තියෙනවා. හැබැයි අපි එහෙනම් ඒ සෝත ප්‍රසද් රූපය අපිසිත ස්පර්ශ කරනවා. ස්පර්ශ කරනවාද නැත්? කරන්ට කැමතිය කියන්නේ ඒකයි. ඒතකොට ආශ්‍රවයක් හැදුවා. කාමාශ්‍රව මේක කාමවස්තුව හරි තොර කැමැත්තෙන් ඇලෙනවා එක කාමාස්්‍රව ආශ්‍රව ප්‍රථය අවිද්‍යාවට හරි අවිද්‍ය ප්‍ර්‍යය සංස්්කාරයන්යට සංශාර ප්‍රථයේ ප්‍රසඳ විඤ්ඥානයට ප්‍රසධ වි්ඥානය ප්‍ර්‍යය නාමරූපවලට නාමර ප්‍ර්‍ය ආයතනවලට ආයතන ප්‍රථේ ස්පරර්සයට ස්පර්ශය বেদনা বেদনাปัจచятаन्ना तन्नाปัจච্য उपादाना उपादानปัจచ্য भव भवปัจచ్య ಜಾति जातिปัจచ্যা දැන් අපි මොකක්ද හැදුවේ දුකක් දැන් ජරා මරණ දැන් අපි දුකක් ඒක නිසා තමයි දේශනා කරන්නේ මොකද ඒ කාය සත්‍ය මේ චතුරාර්ය සත්‍ය දැන් මෙතන තියෙනවා දැන් ආශ්‍රව කියන්නේ samudārisatya ඒයි ආශලිකන් ඇලෙනවා කියන්නේ ඇලෙනවා කියන්නේ තණ්හාව. ඒතකොට දැන් මේක අපි කැමැත්තෙන් ඇලිලාණි තින්නේ. හැබැයි කැමැත්තෙන් ඇලෙන්නේ යන්නේ කිච්චි ත්‍ක්ෂණයක්. මේ ත්‍ක්ෂණ 17යි ඇලෙන සිතට කිච්චි ත්‍ක්ෂණයයි. එහෙනම් දැන් ଏතන තියෙනවා උදය වේය. ඉපදෙ බින්දිනම්. හටගන ශනේ බින්දිනවා. දැන් සත්‍යයකුත් නැහැ, පුච්චරේකුත් නැහැ, කෙනෙකුත් නැහැ, කවුරවත් නැහැ, කිසි කෙනෙක් නැහැ. අපි හදනවා සසරක් කැමතිනේ මේකට? හරි. බාහිර shabdeyata කැමතිනේ. කැමති. කැමති කියන්නේ කාම. ආශ්‍රව කියනමයි දෙනවා. මේරි shabdeyen නැනේ. මේරි shabdeyak තියෙනවා. දැන් මේක පෙන්වන්නේ. නැහැ කියන්නත් බැහැ. අර ධර්මතා පහෙන් කොළොත් නැහැ. දැන් ධර්මතා පහ එකතු වෙච්ච තැනනේ මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පෙර හා વર્તમાન ભવે કમ્મ ચિત્તય ઉત્તવાહર એ પહા નත්තම් મેગા નય એટલે બુદ્ધ્રજાનાનવાસે નય ક્યું વે નય એય મે તીન તીનો ક્યું વે નય તીનો કિયેને પ્રતિક્ષેપ કરનો પરમાર્થે એટલે ક્યાંમે નય હરિને એટલે હરિද બુદ્ધ્રજાનાનવાસે દેસના હતા જ આપણે મે નતિ દેય નય દે મે 하다 ગત મન હેતુવાક હિન્દાદ હેદુએ આશ્રવ હિન્દાદ આશ્રવ કેને તૃષ્ણા આવે તૃષ્ણા આવે કેને સમુદારી સત્ય අන්නාව කියන්නේ samudaya satyaya. දැන් මේකේ තියෙන ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක ඒ දුක්කාරී සත්‍යය. දැන් හරිද? දැන් එතකොට එහෙනම් ආශ්‍රව අයින් කරන්න වෙනවා. ඒ තමයි නිරෝධාරී සත්‍යය. සමාධිති. දැන් සමාධිති. දැන් එහෙනම් හේතුව අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් නිරෝධයි දැන් එහෙනම් මේක තව භවයකට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා කාම ආශ්‍රව බව ආශ්‍රව ditthiya ashrava ditthiyen ගන්න කන සම්මා ditthiyen ගන්න ක්‍රියාව දැන් මොකක්ද ගන්න ditthiyen ගන්නවද සම්මා ditthiyen ගන්නවද අන්න එහෙනම් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි දැන් හරිද චතුරාර්ය සත්‍ය තේරන අධිකේපයි හරි ඒකවල දැන් shabdya තියනවා මුද්‍ර ගන්නවා නැහැ කියන්නේ නැහැ. තියනවා කියන්නේ නැහැ. තියනවා කියන්නේ නැහැ නැහැ කියන්නේ නැහැ. එතන මොකද්ද කියන්නේ? හැදෙනවා. මොකද්ද? shabdayak hadenne satara maha dhaatiewa suddhashtra kalape. ඒ කලාපේ suddhashtraක කලාපේට නැවත නැවත ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ suddhashtraක කලාපේම තමයි. නැවත නැවත ඒ shabdayata ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ suddhashtraක කලාපේම. එක් සුද්ධාස්රක කලාපේ නැවත නැවත ප්‍රත්‍ය නූනොත් සබ්දයක් තියනද එන શબ્දයක් නෑ මේ શબ્දයක් තියනවා මේ දනුත් එන શબ્දයක් නෑ කියන්නේ බෑ බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන ඇත කිවත් වැරදි නැත කිවත් වැරදි ඇත කිව සාසදෙවිටි නැත කිවොත් උච්චේදෙදිටි දෙකටම නොගෙහින් මැදින් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පරම සත්‍යයි හරි දැන් මේ සෝත ප්‍රසාර රූපේවත් කන බාහිර ශබ්දය. එතක කියන්න බෑ නැත කියන්නත් බෑ හරිනේ. ඒකට හේතුන් ගන්නේ හටගන්නේ මේ හේතු ප්‍රත්‍යය. මේ තමයි බුදුරජාණන් සිධිරිපත් කරේ. ඒකේ තියෙන අනිත්‍ය දුක් කනාත්ම සහ මේ අපේ මෝඩකම, මෝහය, අවිද්‍යාව නිසාපි මේවා ග්‍රහණය කරගන්න ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒ අපි දුක් ගොඩක පැටලිලා ඉන්නේ. එහෙන් පිටින් නැවත නැවත උරුම කරගන්නේ දුකක් කියන කයි લોક કે પવતિની દુખ ઉડાઈ કેને કાઈ બુદ્ધરજાન હશે પેન્ના ને અનિત્કારણે તમે બુદ્ધરજાન હશે દેશના કહે લોકે શુન્યઈ ને કણા තිබבד નહી આશ્રવને થાય હદુવાદ આ એટકાં තිබબે નહી એના શુન્યઈ કે શબ્દિયા තිබבד નહી એઈ અરશુદ્ધાશ્રક કલાપે પ્રત્યે વીમનિસ હટગાત એટકાં શુન્યઈ હરિને હરિ ඒ දෙක නිසා සිතක් මේක ඇතුලේ තිබ්බද? ශබ්දේ තිබ්බද? නැත කිව්වොත් වැරදි. මට ඇහෙනවනේ. ඇත කිව්වොත් කොහෙද තියෙන්නේ? කන ඇතුලේ තියෙනවද සිත්? නෑ. බාහිර ශබ්දයේ සිත් තියෙනවද? නෑ. එහෙනම් සිත කොහෙද තිබ්බේ? කොහොත් නෑ. එහෙනම් ශුන්්‍යයි. නැත්තම් ශුන්්‍යය නෙහිස්නේ. කෝමල හදේ. ඒ මේ ධර්මතාව දෙක එකතු කරගත්තෙ. ස්පර්ශය නෙමෙයි දෙතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සෝත විඥාණයට කැමැති ප්‍රියකරන. ඒ කියන්නේ ආශ්‍රවණේ. ඒ සෝත විඥාය කනයි ශබ්දයයි නිසා හටගන්න සිතට කැමැතිද නැද්ද? කැමැදී ප්‍රියකරනවා. මේරි ශබ්ද අහන්න කියන්නේ නැද්ද? අහන්න ඕන නැද්ද මේරි ශබ්ද? කරුණාවෙන් කතා කරනවට නෙමෙයිද කැමැති? මදින් කතා කරනවට සුහදව කතා කරනවට නෙමෙයිද කැමති? ඒකෝ ශබ්දයට ප්‍රියයිනි. දැන් එතකොට ඒ ශබ්දේ ඒ සිට මේක ඇතුළෙත් නෑ. බාහිර ශබ්දෙත් නෑ. ඒතර නෑ කියනවාද? තියනවා කියනවාද? ප්‍රත්‍යංගඋපන්න කියනවාද? උපකාරයෙන් උපන්න කියනවාද? ඒක තමයි ඇත්ත. ඒකර අපි හැදුවා නේද එකක්? අලුතෙන් හදාගත්ත. එතක කොහවත් තිබ්බේ එනම් ඇදී අපි සසරක් නේද ඒකට ඇලෙන තාක්කල් හදනේ සසරක් මේ සසරට හේතු හදනේ අපි ඒ කියන්නේ දුකට හේතු හදනේ ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ හේතු හදනවා අපි මේ සමුදය හදනවා සමුදය අයින් කරන්න කිවා දුක්කාරී සත්‍ය samudāraya satya හේතු අයින් කරන්න ඒ නිරෝධය ඒකට නිරෝධ වෙන්නේ දුක ඒ නිරෝධාරී සත්‍ය හෙවත් නිවනයි ඒ දර්ශනය ඒ විදර්ශනා ප්‍රඥාවෙන් ආවේ සමාධිකීට ඒ කල්පනා සමා සංකප්පය ඒ අනොත්‍රි මාර්ගාංග වැඩෙනවා සමා වාචා සමා කම්මන්ත සමා ජීව සමා වයාම සමා සති සමා සමාධි දැන් පහහැදිලිද දැන් එතකොට Ethernet ආශ්‍රවයක් හදුවා ඒ ආශ්‍රව හැදුවා කියන්නේ සසරක් හදුවා නෙමේද දුකක් හදුවා නෙමේද නැන් එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු ලෝකයේගේ දුක්ගිනි නිවුව අපි අපි ආයේ හදනවා හදනේ දුක් ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් එතකොට ඒ කර්ණ තුන එකතු වෙන තැන තියෙන ස්පර්ශය නෙමෙයිද එන කාමාශ්‍රවයට ප්‍රති ස්පර්ශයේද ස්පර්ශය නෙමෙයිද අර ශබ්දයටත් ශබ්ද ස්පර්ශ වෙන්නේ දෙක නිසා හැදෙන සිත එතන ස්පර්ශය අනිවාර්යෙන් තිනවා පින්නසංගති පස්සෝ එතන ස්පර්ශය නියත වශයෙන්ම තියෙනවා එහෙනම් ආශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්‍ය ස්පර්ශ නෙමෙයිද ආශ්‍රවයන්ට ප්‍රත්‍ය ස්පර්ශ ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යෙන් ආශ්‍රව වහට ගන්නවා ආශ්‍රව ප්‍රත්‍යෙන් අවිද්‍යාව එතකොට අවිද්‍යාව හටගත්තා අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය සංකාර සංකාර ප්‍රත්‍ය විඥාන විඥාන ප්‍රත්‍ය නාම ප්‍රවෘතිය පැවැත්ම දැන් ඒතර පුජ්‍යලේ දෙන්නේ මකට මේ වෙන්නේ. නෑ ස්පර්ශය නිසා විඳීමේ සිතට කැමති නැද්ද? එතකොට මේ විඳීමේ සිත කොහෙද? ස්පර්ශය කොහෙද තිබ්බේ? ස්පර්ශය නෑ. ඒ නෑ මේ කරුණ එකතු කරන්නේ? එතන ස්පර්ශයක් තියනවානේ. ඒ අලුතෙන් හට ගන්නවා. එහෙනම් ඒ ස්පර්ශය කණිත් නෑ. බයිરસ ඒ කරුණ තුනේ එකතු වෙච්ච තැන නෙමෙයි ස්පර්ශය අලුතෙන් අලුත් අලුතෙන්ම අපේ කන්නේ නෙමෙයිද අලුතෙන් ආවට එක තක්ෂණයි එයාට රැඳෙන්න බෑ ඒක අනිත්‍යයි කිව්වේ. එතන තියෙන උද්‍ය වේය. එතන තියෙන භංග ඥානය. එතන තියෙන බයතු පဋාණ ඥානය. මේ කරුණ ඉතාමත්ම નિවරදිව දැක්කොත් එන්නේ ලොකු බයක් එන්නේ මේ වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? එතනට තාම මනස? දර්ශනය තුල එතෙන්ට එනවා බයතු පဋාණ ඒ තුරේ දකින්න ආධිනවයක් මොකන්ද මේ පැවැත් මේ තේරුම ඔහෙද මේ යන්නේ අපි මේ පැවැත් මේ ඇති අර්ථය මොකද්ද ප්‍රයෝජනේ මොකද්ද හදන්න හදනවට නැති විලිවරයි ආයි හදන්න හදනවා ආයි සිතක් හදන්න හදනවා ආයි නැති විලිවරයි සිත ලක්ෂයක් හදන්නකො හදන සනේන්නේ නැති වෙනවනේ ඒක උදේවයි නෙමෙයිද ඒක භංගය නෙමෙයිද ඉතින් අයියෝකට බය වෙන්නේ නැත්තේ සිතට අනුගත වෙන්නේ නැ තාම සිතින් දැක්කේ නැ සිතට දැర్శණේ උනේ නැහැ. එහෙනම් ස්පර්ශයේ කියලා දෙයක් ලෝකේ නැහැ කියන්නද බෑ. තියනවා කියන්නද? අලුතෙන් හදනවා අපි. අලුතෙන් හදනවා. අලුතෙන් හදි වෙන්නේ නැද්ද? අලුතෙන් හදුවා. ඒ කර්ණ තුන එකතු කරා නම් එතන අනිවාර්යෙන් හදුවා. ඒ කර්ණ එකතු නොවන තාක්කල් ස්පර්ශයක් නැහැ. ඒකයි শূন্যයි කිව්වේ. ඒකයි শূন্যයි. දුකක්. ඒයි ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යය ආශ්‍රවය ආශ්‍රව ප්‍රත්‍යය අවිද්‍යාව අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යය සංස්කාර දැන් ධරාමරනේ හරිනේ ඒතර දුක නේද හදලා තියෙන්නේ ඒතර ආරිය සත්‍යයක්ද නැද්ද දැන් දුක නිදාස් වෙන්න කරන්න ඕන එළෙන සිතින් කර ආශ්‍රව හදන්නiba වහන්සේ බුදු වනේ ආශ්‍රකය ම පැරිචනා උපාධිය අනුලෝම ප්‍රතිලෝමයෙන්ම මේ කළ සියලු ආශ්‍රමෙන් සිය කළානේ එතන දිනයේදී විද්‍යාවේ උපදුන එතන එතන තමයි එතකන් ලෝකයේ විද්‍යාවේ එදා තමයි විද්‍යාවලෝකයට පහළ වුනේ ඒක තමයි විඥා උදපාදි කිව්වේ චක්ක උදපාදි කිව්වා ඥානං උදපාදි කිව්වා පඤ්ඤා උදපාදි කිව්වා ආලෝක එතකන් කිව්වේ එතකන් ලෝකයේ විද්‍යාවේ තිබ්බේ මේ නිවැරදි ක්‍රියාවලිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මනසට ගෝචරේ වෙලා නිවැරදිව අවබෝධ කර ගන්න තාක්කල් ලෝකයේ තිබි අවිද්‍යාවයි. එදා තමයි විද්‍යාව පහළ වුණේ. හැබැයි අදත් ඒ විද්‍යාව තියෙනවා. ඇමරිකාවේ NASA ආයතනයේ මේ විද්‍යාව තියෙයි. මේ තමයි විද්‍යාව. මේක නෑ ඇමරිකාවෙත්. කොහෙද? ඉරද? මේ මේ තමයි ඇයි ලෝකෙ දුක උඩ තියෙන්නේ. දුකම තමයි ලෝකෙ තියෙන්නේ. ලෝක ශුන්‍යයි එනම් ඉස්පර්ශය නිසා විඳීමේ සිතක් ඇතුව විඳින්න බැහැ නේද? සෝත සම්පස්ජජ වේදනාවක්. දැන් මේ හොදට බෙදලා වෙන් කළා කොටස් කළා ධර්මදේශනා සිය ගණනකින් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. ඕගලොත් දැන් හොදට ඔය කටියත් මේවා හොදට මානසින් වෙන් කරගෙන තියෙනවා බලලා තියෙනවා නම් මේ කියන්නේ හොදට තේරෙන්න ඕයි. නැත්තම් මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. මේ අර දීර්ඝ කාලීනව අරගෙන આવපෝ ඒයි ක්‍රමාණු කොලව කියන්නේ ඉස්සල සීල විුද්ියකකිවවාට පස චිත්ත විුද්ධිය කිවා යටට පස දිි්ි විශුද්ිය කිවායටට පස කංකා විතරණ විශුද්ිය වා වස මගම් ග ඥාන දර්ශන විශුද්ියකිවා ැකට ප්‍රතිප ඥාන මේ හය තයි කයි තියන්නේ එහෙනම් වේදනාව කියන ධර්මතාවය ඉස්පර්ශයේ තිබ්බද වි්ඥානයේ තිබ්බද අර බාහිර shabdaye tibbada kane tibbada nay kiyonoda hebe mama kane wedi no nay kiyanne be thiyenawa kiyonoda kohe thiyenne api hadenawa e vedanawata api kemathi kemathi kiyanne kama aasrava kiyanne yalenawa kemathken yalenawana ආශ්‍රවයක් කන හැදුව ආශ්‍රවයක් වබ්දයට ගත්තා එතන හැදුව ආශ්‍රවයක් දෙක නිසා හැදෙනු සිත ඒකට කැමැති වුණා එතන ගත්තා ආශ්‍රවයක් කන්න තුන එකතු කරන ස්පර්ශයක ස්පර්ශ වෙන්න ඕනේ ඒකට කැමැදී එතන හැදුව ආශ්‍රවයක් ඒ ස්පර්ශය නිසා විඳීමේ සිතක් හැදුවා ඒතව ආශ්‍රවයක් හැදුවා හැදුවද නේද එතකම් කොහෙද තිබ්බේ ඔක නෑ කියන්නද බෑ විතගන සිද්ධර තියෙනවා නෑ කියන්න ද කියනවා කියන්නේ බෑ මේ ලෝකේ හැමදාම පවතින දෙයක් තියෙනවනම් ඒක නැති කරන්න බෑ කොහොමද ඒක නැති කරන්නේ මේ නොපවතින දෙයක් අපි හදන නිසා තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේකෙ මිදෙන්න පුළුවන් කියලා නැති දෙයක් හදනවා අපි ඒ නිසා මොළාව නිසා එහෙනම් වේදනාව කියන එක මේකෙත් සබ්දේත නේ දෙකනිසය දන සිටෙත් නේ ස්පර්ශෙත් නේ දරමේ සෝත ප්‍රසාද රූපය ප්‍රත්‍යයි බාහිර සබ්දේත එදන්න ප්‍රත්‍යයි විඥානේත ක වේ කරණතන එකතු වෙනවා එතන ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයි ස්පර්ශ ප්‍රත්‍යයි විඳීමේ සිටට ඒකට තැලෙනවා ආශ්‍රව හරිද දැන් එතකොට ඒ විඳීමේ සිටට ආයෙස කොච්චරද එකචිතක්ෂණේ එතන තියෙන නිත්‍ය ලක්ෂණේද අනිත්‍ය ලක්ෂණීය. ඒක kitabsene නෙටි. ආයි විඳින්න ඕන නම් ආයි බලගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක නැති වෙච්ච ගම. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. හොඳ සිංදුවක් අහගෙන ඉන්නවා. ගුවන් රේඩියක ඩාගෙන ඉමු නැත්තම් මේක ඩාගෙන අහගෙන ඉන්න. සරෙන් විදුලිය විසන් දින. නෑ මොකද එනං මේ ආශ්‍රව හදනවනේ එනං ආශ්‍රව අයින්කොළොත් এটা නිවනේ දෙනේ මේ අලුතෙන් හදනන්නේ අලුතෙන් අලුතෙන් අලුතෙන් අලුතෙන් බහදනවා ඒ හදනේ මොහොය නිසා මුලාව නිසා රැවටීම නිසා අවිද්‍යාව නිසා එහෙනම් අදත් බණ කිව්වේ අවිද්‍යාව මේ දෙන්නේ ඒ කියන්නේ සසරෙන් නිවන්නේට හැබැයි මේකයි මේක නිවැරදිව විභාග කරන්න ඕනේ, නිවැරදිව පරික්ෂා කරන්න ඕනේ, නිවැරදිව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එතකන් ඔය හදන ආශ්‍රව අයින් වෙන්නේ. ආශ්‍රවයක් හදනවා කියන්නේ සසරක් හදනවා. එක ආශ්‍රයාවක් හොයි. ඒ කියන්නේ රූපයන්ට අකමැති නාමයන්ට කැපීティ උනා කියලා. ඒ හැම හතරක් තියෙනවනේ ඉන්න. අක සංඥායතන, විඥානචයතන, අඤ්ඤඥායතන, නිය සංඥා සංඥායතන. ඊට පස්සේ තadne ආශ්‍රවයක්. අය එකට ප්‍රියනේ ఏనిసనే ధ్యానే ఉపదవని ఆ kena etanak thiyenne ali me sita aasrava sahita sida ekai budra janvasa deshana kana etanak nivana naha alara kala muddakaram puttagen nikmagi e hetuwa hinda othan naha nivanak othan sanasimak naha othan sadakalika galawimak naha kiyeneka ida bohsatyanwas se avubodha karagatte nisa thama e dennagim win vela gi pahadikita ini dharma deshana avasan karana kene kala එහෙනම් දැන් තේරෙන්න ඕනේ. ඔව්. ඉතින් හැබැයි අනිරන්තරෙන් පරිශාකරන්න ඕනේ. මේ පරිශාකරනවා කියන්නේ බුද්ධියෙන් කරන්නේ. ඒකට කියන්නේ විදර්ශනා බුද්ධියෙන් කරන පරික්ෂණයට තමයි භාවනා කියන්නේ. ඒ විදර්ශනා භාවනා. දැන් පැහැදිලියෙන් නිවන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා? ඔව්. රසපර්ෂය කරනෝනේ. රසර්ෂ ප්‍රත්‍යවේනි. දැන් आश्रवार्ट प्रत्ते, इट पसे आश्रव, अविध्यार्ट प्रत्ते, आयना.